טוב, אז ספיר, מאבד אה, זה על וידאו? כן אה, גזול כן? אז מה פה? יש לנו הכל מסודר לכל הנגנה אפשר לראות, קינו ראשון, שני, ויולה וצ'לו ואנחנו מוכנים לסשן? יאללה, בהצלחה יא יאללה זה נראה לי שלא, זה יותר מדי, נכון? זה חבר לתשמינית הראשונה האחרון ועל השרוש האחרון לא אפשר שפוי על הענייה הזו יש פה דיאנט כל טוב כן כל אחד מהם